В двох залах на столах виставлена кераміка, м'які іграшки, солодощі, зразки хліба, соуси, закваски тощо. Олег Іклинков – джоляр. Його пасіка знаходиться неподалік села Підлісне. Джолярством чоловік займається три роки. Розповідає, що сьогодні привіз. «Зверніть увагу, це кремет, е, паста мосова, горішки в і і свічки. Це дуже складний бізнес, як, і, мабуть, як е, і кожен бізнес. Але якщо займатися і розвиватися, буде прибуток. Навпроти Олега свою хендмейд-продукцію демонструє Олена Міщенко. Я принесла сюди іграшки з вовни, картини з вовни. Іграшки виконані в двох техніках сухе та мокре валяння. І зараз я роблю з допомогою сухого валяння, тобто голки, я роблю магнит. Найважче. «Це, мабуть, ось чухол для мобільного телефона, тому що ну, мокре валяння, там завжди робляться дуже великі шаблони, і треба їх зменшити до потрібного розміру. І тут і фізична праця, і вийшло, щоб воно вийшло гарно, підганяєш». Для маленьких відвідувачів підготували майстер-клас з гончарної справи. «Через титула цією ручка підтримують, пальчиком пускаю вниз, стоп, і тепер на себе. Смотри, бачиш, вони Через стеночку. А не... Нашою метою є, щоб якомога більше крафтових виробників надалі перейшли в клуб крафтярів. В цьому клубі ми будемо надавати постійну підтримку, постійні консультації. Ми консультуємо більше ніж 72 консультантів з усієї України та більше 300 міжнародних експертів. І відповідно, від нас вони отримують максимально профільні консультації. Окрім цього, плануємо проводити екскурсії по підприємствам, у яких вже виходить збільшити масштаби і, власне, щоб вони поділились з досвідом. «Я вважаю, дуже корисні такі заходи. Тому що, по-перше, люди, які займаються цією справою, можуть вийти на ринок, ознайомити зі своєю продукцією. Дуже корисна справа. Красиво, творчість на вищому рівні. Вразов медпродукції, таврійський розпис. Та ось іграшки дуже сподобались. Але я ще все не подивилась». Подивитись, запитати про ті чи інші крафтові товари або придбати їх присутні мало змогу з 11 до 17 години. Олександр Гордієнко, новини на Суспільному, Миколаїв.